Вітаю вас, друзі, з вами Сергій Поліщук, і сьогодні ми продовжуємо працювати в програмі Допрем'єр, і я хочу вас познайомити ще з одним прийомом, а саме титруванням, тобто хочу показати, як можна вручну робити титри і робити їм таку анімацію за, допомоги, за допомогою маски, за допомогою масок або от анімованої такої маски. Я думаю, що вам це сподобається, і ви зможете урізноманітнити свої вміння титрувати ваші відеоролики. Не забудьте підписатись на мій YouTube канал і поставити лайк до цього відео, звісно, якщо воно вам сподобається. А також підтримати мене можете на Patreon одним доларом лише, або придбати будь-який з моїх онлайн-курсів з відеозйомки або відеомонтажу. Отже, поїхали! Маю ось такий маленьке відео, да, і хочу його протитрувати. Хочу написати, що це я, що це Сергій Поліщук, і <кій> накласти на нього титр. Значит, дивіться, вибираю літеру Т, клацаю по екрану. Так? Зараз я трошки збільшу. І коли я клацнув, пишу Сергій так. Поліщук. Так, тут воно у мене, значить, написав. Да? Ось я написав Сергій Поліщук. Е, так, далі я визначаю, де воно у мене буде з'являтися. Ну, от я, можливо, зроблю, е, коли іде оцей перекрут, і в цей же час, нехай моє відео і, в смысле, мій титр буде і з'являтися. Дивіться, після того, як я його тут написав, я відкриваю, зараз на всяк випадок закрию, уявимо, що у вас ось така історія. Ви написали, тепер нам потрібно, щоб з'явилося віконце додаткове, яке називається у нас Essential Graphics. Так, значить, я вибираю Windows, Знаходжу. ось у нас Essential Graphics, нажимаю, і ось у мене з'являється це додаткове вікно. Я виділяю свій, О, дивіться, коли я написав, у мене одразу з'явився ось такий от, ще один шар на доріжці V2. Зараз я його так от зроблю. І я його виділяю і натискаю Edit. Ось він у мене є. Ну тепер трошки з ним попрацюємо. Зараз я трошки більше зроблю цей екран, щоб вам було відніше, і тут теж. Так. От. І значить, ось я тут його виділяю. І далі ми бачимо, по-перше, у нас є пози позиція, де ми можемо його рухати, там ліворуч, праворуч. У нас дві вісі є, вісь Х і вісь Y. І я визначаю. Ми можемо користуватися ось е, такими підказками, да, це у нас центр центрує, це у нас там по там правому краю, по лівому краю, там по, по, зверху може бути, знизу або по центру, от, наприклад, центр, центр, от це буде у нас чіткий центр. Ну, але я для себе е, можна навіть ось таким чином десь, наприклад, ось тут покладу. Далі ми можемо е, вибирати, який у нас буде шрифт. Да? Тут у нас багато різних варіантів шрифта. Ми можемо обирати текст. Там, ну, тут все одно. Можна обирати, або у вас є якісь там стандартні, або у вас є там, приклади якісь, чи можливо вам дають. Е, замовники, да, або у вас є якісь улюблені. Ну, для мене це особливого значення немає. Ну, от у мене там вийшов якийсь Minion Pro, Regular, можемо Bolt спробувати. От, тут навіть купа різних. От просто жирний. Да. Так, далі ми можемо використовувати збільшення або зменшення наскільки нам це хочеться так далі що у нас ще є ну якщо ми хочемо якщо ми хочемо тут дописати наприклад там Сергій Поліщук ну, наприклад викладач да я можу ось сюди клацаю так натискаю Enter і в другій э, строкці пишу наприклад викладач Зараз, зараз, зараз, так, викладач, викладач. О, а тепер виділяю слово викладач і виділеному слову роблю, я зменшую його. Да. Ну, я завжди так раджу робити, коли ми, наприклад, основна, основна посада, посада пишемо одним шрифтом, а другорядний, ну, якби, ім'я, в сенсі пишемо великим шрифтом, а посаду пишемо якимось маленьким. От. Але для того, щоб ці два шрифти були різні за розміром, треба його виділити. І отут -от ми таким чином його робимо. Так, добре, з цим розібралися. Далі, які у нас тут ще є варіанти? Тут у нас є ще можливості обрати колір, який ми хочемо для нашого шрифта, да? хочемо, щоб він, ой, вибачайте, зараз. Якщо ми хочемо, щоб він був там іншого кольору, ми можемо е так само ось, вибрати колір, е да. але для цього просто згада, треба виділити, наприклад, ми виділяємо і обираємо іншим кольором, інший колір. Наприклад, такий. Це все якби умовно, да? Якщо весь хочемо, щоб однаковий був колір, значить виділяємо, виділяємо повністю все. І обираємо... Ой, не то, не то, не то. І обираємо колір однаковий для всіх наших надписів. Так? Добре. З цим розібралися. Далі тут є ще цей. Є у нас ще можливість виділяти бекграунд, тобто робити рамочку таку. Да? Можна її теж робити різну за кольором. Це, якщо у вас текст погано читається, да, наприклад, то тоді, ви можете, тоді можна обирати якусь, якусь рамку для тексту, щоб вона, ну, звісно, да, щоб вона ну, краще, краще, скажімо, читалася, ця рамочка. Ну, в смысле, сам текст, щоб читався. Можемо також, що тут у нас ще є, Тіні можемо ставити навколо текста, те, щоб краще читалося. Ну, таким чином можемо титрувати. Да. Але в даному випадку я можу і без бекграунду. Ну, от, наприклад, таким чином. Так, тепер. Далі, наступний момент. Я хочу, щоб у мене була анімація. І, наприклад, я зроблю, покажу, як за допомогою маски зробити, зробити таку анімацію. Значить, ось у нас є прямокутник, і ми не можемо намалювати маску. Дивіться, я його вибираю, замальовую. Поки що таким чином замальовую. Так. Отак. І ось у мене Shape 0,1, тобто такий. Масочка намалювалась. Тепер дивіться, mask від shape. Я ставлю тут галочку, і от вона, типа пропала, але насправді вона нікуди не зникла. Тепер я відкриваю вкладку Effect Controls. І там, де у мене ось текст Сергій Польщук, я опускаюсь. Де там, де, де там? Ось у нас є. Так, так, зараз секунду. Ось у нас є. А, от, відкриваю. Текст, опускаюсь. І ось тут мої параметри. Ось я бачу Position. Але обов'язково це має бути саме ось тут в цьому. В, там, де у нас текст. Сергій Поліщук, викладач, самій мій текст. Да, і ось тут ми відкриваємо цю дужку і шукаємо Transform Position. І що мені тут треба зробити? Мені треба поставити ключові, якби ключові кадри, де у мене цей, де у мене титр цей буде виходити. Ну, дивіться, наприклад, тут у мене він вже має з'явитися, і тому на позишн я ставлю ключовий кадр, запускаю, тобто ось цей секундомірчик, і ось у мене ключова точка з'являється. Так, ой, масштабувати хотів. А далі я ставлю свій курсор на самий перший кадр, де у мене мій титр з'являється, і тут дивіться, коли я через те, що я намалював тут маску, я по вісі Y опускаю вниз, і мій титр, бачите, він ховається під цю мою намальовану масочку. Ну, таким чином. Можна їм додати, щоб вони з'являлися. Easy Out, а тут буде Easy In. І от у мене буде ось така штука. О, бачите? Тобто воно з'явилося. Ну, хоча тут у мене маска дуже близько знизу намалювалась, і тому, в принципі, ну, таке враження, що у мене цей. Давайте я трошки по-іншому зараз покажу. Значить, ще раз. Так. Поставлю трошки вище, наприклад. Ось тут поставлю. Напишу Сергій Поліщук. Так. А от так от хай буде у мене. Так, Сергій Поліщук. Тепер я малюю, малюю масочку, ось таку. Так. От. Ставлю тут галочку. Так. І тепер дивіться, ось тут я роблю наступне. Я роблю наступним чином. Значить, це у мене початок, це у мене буде переворот. Ой, де він там? Ага, ось. Так. Ось так, це у мене буде поворот, ось тут я ставлю на позішн, ставлю так, це у мене так титр вийде, а на початку, коли я переведу його на самий початок, на самий перший кадр, я зараз його сховаю під, під цю мою намальовану маску, От, дивіться, я по осі Y, Ховаю, ось опускаю вниз і бачите, він ховається, цей титр під маску. О, ось таким чином. І тут у мене, бачите, от, е, є два ключових кадри. Ось перший ключовий кадр. Я зараз можу, щоб вам видніше було показати. Ось мої два ключових кадри. Перший ключовий кадр, те там, де сховався мій титр під маску. І потім де він е, вилазить. Ось таким чином. Так, ну і тут дивіться, правою клавішою мишки ставимо, щоб у нас було не прямолінійне виїжджання, а з таким невеличким по синусоїді. Наприклад, тут Easy out а тут по синусоїді easy in от. І от тоді у мене буде ось така історія, дивіться. Раз. І ще раз, да? по покадрово бачимо, поки крутиться. То воно виходить, от. От якраз це ми його так от через таку маску і сховали. Раз. Да. Ну, а потім потримали і можемо знову поставити ключовий. Ой, ставимо ключовий кадр. Сейчас, так. Далі робимо 10 кадрів. Ось у нас поставився, да? і тут ми так само ховаємо його під маску. І от, врешті-решт, ми з вами отримаємо ось таку історію. Раз. Раз. От. Ну, а для того, щоб це ще було. Ця анімація була більш якби більш такою живою емоційною ми можемо сюди поставити звукові ефекти наприклад так от в кінці поставимо там де у мене анімація йде такий фух поставимо ось, да. і тут можемо теж поставити так і ось так і зараз послухаємо, як воно буде вже тоді е, зі звуком, дивіться. Воно ще раз, трошки підгальмовує. Ну, можна звук трошки пересунути в сторону. До речі, щоб пере, е, покадрово переміщати, е, наші файли по цьому. Я зажимаю клавішу Option, виділяю по-перше цей план, клавішу Option або Alt зажимаю і стрілочкою вліво, стрілочкою вправо я от таким чином е роблю, от, пересуваю по одному кадру. І тепер дивлюсь. Ну, наприклад, да, от я сам цей теж звук підганяю під цей поворот. О, це, можливо, далеко. Ось так. І от маємо Ну, таким чином. Ну от, друзі, це я вам хотів показати. По-перше, як ми можемо титрувати, а по-друге, як, як можна за допомогою маски, от якби, щоб у нас з'являлися титри отаким от, от чином. Тому ну, можете цим користуватися. Ну що ж, сподіваюся, що вам було корисно і ви зможете це використати. Можете, в принципі, це робити, тренуватися і надсилати мені на розбір своєї роботи. Я з задоволенням дам зворотній відгук. Можете задавати свої питання в коментарях або на будь-яких моїх соцмережах. Ну і не забудьте поставити лайк до цього відео і написати будь-який свій коментар. Підписатися на мій YouTube-канал. Підтримати на патреоні лише одним доларом і можна придбати будь-який з моїх онлайн-курсів з відеозйомки та відеомонтажу. На цьому прощаю. З вами був Сергій Поліщук. До зустрічі на моєму ютуб-каналі. Пока!